Вярно по някакъв начин те докосна още с първото слушане. Това е много важно, так, защото аз винаги съм се... До тук има сякаш нещо депеш, да Моцко. Унази, онова празненство на тагата. <laughs> Пръзнество <на> да. <laughs> Тъжно е, но е хубаво. Да. Чувстваш се жив. Тогуваш може би от И само с теб Ще вървя През мъгли Като съм В който вече съм Аз Ще изгоря Невидимо Вечността Защо отново съм Тук Дъжен звук без път целутъм пак по дивата луна. Търсян те, усещам, че не галиш какво си ти. Целуваш ме, защо съм с теб? Дори не знам защо отново съм тук. Тъжен звук.